من ساده و زدم. حلت دست کدیمن در رابطه با برنامه براندازی است هدف از بین بردن سرانه حکومان این جمله البته اما در اولین برخورد بایشو با احساس کردم که مرادی را که سال‌های سال در پیش میگشتم جلوم من از مرگ در راه ایشون ذره‌ای ابا ندارم قدزاده به همان اندازه‌ای که شیفته آیت الله خمینی شده بود به همان اندازه با تغییر شکل با ایران درود سر شده بود برای اولین بار من دیدم که به خومینی فوش و گفت انقلاب رو ما کردیم. مد حلقوم اینا کشم بیرون. فقط به له ره گفتم که صادق مستحق اعدام نیست گفتن که گفته اعدام گفتم به هر حال اگه در ارتباط با شما مطلبی هست ببخشنش گفتم بخشیدش. رئیس شهری به عنوانه افتخار خودش نقل کرده بود که من خیلی رفتم اصرار کردم تا بالاخره رضایت آقای خومینی رو برای اعدام قدوزاده گرفتم. اعدامش هم در درداوره به پر و پاو و سر و دست و به همه جاش میزنند و این رو زدر کشش میکنن. قدوزاده بریده بود رویاها همه به باد رفته بود از جهان بریده بود بسم الله درست بعد از اینکه فرود اومدیم خمینی چند دقیقه توی همون ترمینال فرودگاه برای مردمی که جمع شده بودن صحبت کرد. من داشتم تماشا میکردم و زفت میکردم. دیدم صادق کنارم ایستاده. بهش گفتم حسه چیه؟ چه انتظاری داشتی؟ گفت نه. باورم نمیشه واقعا داره اتفاق میفته. Well, effectivement jusqu'à je suis arrivé ici, n'était pas grand-chose. Mais dès que je vous mes amis, les gens qui étaient en prison torturés et détruits, un effet extraordinaire qui j'oublie jamais. بعد رفت مشغله انقلاب شد و منم رفتم سر کار خودم. روز بازگشتش بود که قدراده تو اون شلوقیای که اون ایجاد شده بود گفت ما بریم مادرمونه بیم، ما تکون نمیتونیم بخوریم پشت در خونه این وقتی در زد مادر که در واکد داد زد فریاد زد صادق به شدت بگری افتاد مادر چقدر پیر شدی و بغل کردش خیلی صحنه عجیب بود بعد شاید در پونزت و عکس ما اونجا گرفتیم ولی خواهش کرد که عکس چوب نشه در که امام در مدرسه رفاه بود آقای خمینی از در میمد شاف بدون با کسی حرف زدن، با کسی حرف زدن صاف میرد پیش آقای و حرفاش رو وقتی آقای خمینی به تهران آمده بود در مدرسه رفاه چون وقت هم هنوز رسانه های ایرانی اهمیتی نداشتن چه رسانه های خارجی بودن معروم خمینی به اون تدریب یه نوعی مسئول رسانعی هم هست یه روز بهش گله کردم که ما خبرنگارهای غربی اصلا سر در نمیاریم چه خبره گفت ایرانی ها در یک کار خیلی خوبن. شایعه درست کردن روز سه که آقای خومینی تشریع برده بودن تو حیات مدرسه رفاه یه خانوم خارجی خیلی زیبا اون بقیل اصداده یه نیمچه روسری هم سرش بسته گواره من روزنامه نگارم نویسندم و با صادق دوستم ما رفتیم تو روزنامه اطلاعات نوشتیم در میان همراهان امام که برگشتن آقای قوتساده با نامزدش اومد. فرد و یقی من گرفت که مرد هر خانومی با آدم نامزد آدم میشه خب آقا جما گرفرند ماست اشکالی داره از نظر شما گفتم نه نظر من هیچ اشکال نده ببخشم انقلابی که به سربازان گل می‌داد، برای وابستگان رژیم شاه ارمغانی جز گلوله ندارد. از فردای پیروزی قضاعت تازکار مقام های سیاسی و نظامی را محاکمه می کنند. ده ها نفر در دادگاه های انقلاب به سرعت و بدون فرصت جدی برای دفاع به اعدام محکوم می شود. صادره سادره بلافاصله اجرا می شود. من یک بار در تهران مجادر سختی باش داشتم. بهش گفتم ما دوره شاه با همین کار مخالفت میکردیم. اگر شما هم بخواید همون کارو تکرار کنید، با شما هم در میفتید. با شرمندگی اصرار داشت که بگه که کارای اونا مثل شاه نیست. خیلی موضع انقلابی داشت. میگفت اینایی که میبینی حقشون اعدام بوده آدم کش و جنرال و اینجور چیزا بودن دیگه صادق رو نمیشناختن اون آدمی که توی پاریس اونطور خودش رو وقف اعتقاداتش کرده بود حالا که به قدرت رسیده همه چی رو فراموش کرد و هیچ چی براش مهم نیست که دو پوور این می‌گیه طول رسته و پیاتینه تو. ا صبح 23 بهمن من یادم در مدرسه رفاه دکتر بهشتی اصرار می‌کرد به قطب ساده که الان تلویزیون هیچ کس نیست. و احتیاجه که یک نفر بره و خلاصه در کنترل انقلاب در بیان و سادای قطبزاده می که من قسم خورده بودم این مرتیکه رو بیرونش بکنیم از این کشور منظور شاه بود و برم دنبال زندگی ولی بالاخره آقای دکتر بهشتی سادای قطبزاده رو قانعه کرد به این که بره رادیو تلویزیون و مدیر اونجا بشه دولت موقت رو میدانم که به سودی رضایت به اینجا چه مسئول رادیو تلویزیون باشه تن نداد بیشتر آقای خمینی وقتی هم صحبت آقای خمینی میکنیم اینجا یه نکته رو بجیم احمد آقای خمینی در آن زمان با قدساده بیشتر از هر کس دیگری ایاق بود وازار گون چون میدید که در گذشته قدساده در حوزه تشکیلات و سازمان زیاد آدم نیستش که بشه روش حساب کرد بنابراین در ابتدا حاضر نشد هیچ پستی به قدس داده بده این من در جریانش بودم یعنی شخص بازرگان به من گفت اصولا بازرگان نسبت به این کسایی که از خارج اومد بودن زیاد نظری خوشی نداشت روزی که قدبزاده اومد صحبت از این میکرد که ما هیچ دخالتی در کار هرفعی کارکنان تلویزیون نخواهیم کرد و در جلسه که با یکی دو نفر از نمایندگان یک سندیکای اعتصابیون داشت که یکیشون هم من بودم گفتش که شما از ما نترسین من اینجا اومدم فقط یک آشتی برقرار کنم بین فکل شما و امامه آخونده که رادیو تلویزیون بتونه به کارش ادامه میده یه روزی من ملاقات هایی داشتم با دوستانی که بودند و اینها یکیشون به من گفتش که میل داری صدر دار ببینیم من گفتم قدساده کجا من ببینمش ایش گفت همین الان من رو میبرم پیششون و رفتیم با همدیگه به ساختمون تلویزیون رو گفتم من میخواستم عقیدم رو بگم و اونید که این انقلاب اگر دو رو بکنه این مملکت ویران خواهد شد یکی این که موجب بشه که قشر آخون به عنوان قشر حاکم بیان سر کار یکی همین که اگر که این انقلاب دست به تصفیه بوروکراسی ایران بزنه و ایران رو از مهارت های کارمندان دولت و رو محروم بکنه این گرفتاری برای ما خواهد کرد. آهای قصدر در من با حیرت نگاه میکرد و بعد گفتش که من همه این شما فکر میکرم. خیلی زود اعتماد میکرد. من اصلا در مورد خودم اینو تعجب کردم که چطور در عرض مثلا چلپن دقیقه که ما با هم صحبت کردیم این یهو نامه ای نوشت و گفتش که فولانی حق داره به هر جای تلویزیون سرک بکشه و بعد اطلاعاتو در اختیارش بذارید و عین این, این رابطه رو من دیدم با دیگران داشتش و بعد گفتش که آقا من هیچی از رازی تلویزیون نمیدونم شما اگر که به مملکت علاقه دارید به انقلاب علاقه دارید بیاید کمک کنید ببینید قدسد هیچی از مدیریت نمیدونست یعنی نه حسابداری میدونست نه اداره کردن 5 نفر آدم نه اداره میدونست نه نه سیستم کنترل، کنتو هیچی نمیدونست مثل خود انقلاب میدونست که هیچی نمیدونست به نظر من قردزاده نایمده بود رئیس رادیو تلویزیون بشه اصلا یه جایگاه موقتی بود برایش فقط برای اینکه جای دیگه ای نبود که بهش بدن او رفتاری که میکرد رفتار یک رهبر انقلابی بودش که عمل میکرد و برنابراین کاملا بقول نیچه یه انسان معتوف به قدرتی بود دنبال قدرت بودش قوتبزاده اومده بود که از تلویزیون یه تلویزیون ویژه بعد از انقلاب بسازه در نتیجه هر کسی که پیش از انقلاب موفق بود یا بیشتر دیده میشد، او تصمیم گرفت که دیگه نباشن این از چهره ها از مقامات هم همینطور براش خیلی مهم بود که تلویزیون تلویزیون زمان قوتبزاده باشه ده نام آشنا از تلویزیون اخراج می شوند پاکسازی تلویزیون از نیروهای بی‌اصلاح از چهره‌ای منفور مال پرسنل تلویزیون comme je composition de personnel était choisi très par le pendant des années il y a certains gens qui savent bien qu'ils vont perdre leur position et ces gens یک هفته گذشته بود از اومدن به بنابراین یه هفته گذشته بود از انقلاب که درگیری با قدساده شروع شد و این بحث سانسور شروع شد، قدساده اصلا تحمل شنیدنی حرفو نداشت تصورش این بود که آزاده خوه ترین ادم دست کم انقلاب ایران اگر روی زمین نباشه. افتاد تو یک مجادله ای با روشن را تصویر دوری که در اون زمان وجود داشت و بهقا تصویر کاملا منفی بود مخصوصا در بخش چپ جامعه ما توی این جف سازی قوتزاده به عنوان یک عامل منفی لیبراله. لیبرال، لیبرال اون موقع بود یعنی عامل آمریکا، بلاد که زهرا خانم آورده انداخته به جون مردم از یه میکنه زهرا خانم چهره جنجالی نخستین گروههای فشار در ایران بعد از انقلاب است. حملات او به تجمعات گروه های خارج از دایره قدرت به سرعت نامش را بر سر زبان ها می اندازن. ارتباط احتمالی با زهرا خانم دلیل دیگری است برای کوبیدن قدب زاده. در میان اون دواها از جمله عکسی بود که کاوه گلستان ازش گرفت با زهرا خانوم و ما گذاشتیم بود جل بعد زهرا خانوم شکایت کرد از من و معلوم شد که قدزاده پشت ماجرا هست گزارش تهران مصور به مزاق زهرا خانوم خوش نمی آید او بهنود را به جرم حد که حیثیت به دادسرا می کشد. یه ویژه یه دیگه داشت که قدساده رو خیلی خوراچ میکرد برای اینکه باش مغالبت کنن سیوه ی بود مثلا اول بار آمد گو ملت من مثلا خب اینو بچه های آیندگان تیت کردن ملت من ماها که در تهران بودیم صدای شاه تو گوشمون بود هنوز دو ماه بود شاه رفته بود اینجاها دیگه قدساده اولین آدمی شده بود که مستقیم با روشنفکری ایران و با مطبوعات ایران به معنی شده دکتر برانی یه چیزی گفت دیگران گفتند. از کارهایی که به نظر میومدش که نباید می‌کردیم این موقعی بود که یه نفر پیدا شد و یه عکسی آورد و گفت که این عکس قدسازه است که در حضور شاه ایستاده بود مؤدب و گفت دانشجو ایرانی مقیم واشنگتن ایستاده بودن منم او هم ایستاده ما به یک دو نفر نشون دادیم و اون یک دو نفر تقریبا همشون راحت کردن و گفتن که این چهره اون موقع قدساده نیست که چیه شباهتی همی بود فقط فضای منفی بدجنسی و شیطنت بود که باعث شد که اون اکس شاب شد با این تیتر آیا این قدساده نیست موقعی که شد مسئول تلویزیون هر شب اومد خونه من میخوابید یک شبی همدهی شدیدی میکرد به روشن فکرها طور کلی با الفاظ زشت چه خب اینا دارند در جهت محالفت با امام انقلاب عمل میکنن اینا حتی نسبت به بازرگاه هم انتقاد داشت حرفایی که بازرگان هم میزد بعضی وقتا در ارتباط با آی خمینی اصلا مورد قبولش نبود اون شب حرف ما به قدری به تندی کشید که من گفتم که اگر تو یه لوزی توی, توی من میکرد به قدرت برسی میتونی من رو هم بذری پای دیوار و اعدام بکنی هیچی نگفت بحث امشب ما در مورد آزادی بیان و اندیشه است آزادی بیان بیان در حقیقت باید باشه نه بیان در دروغ. بیان در توجه و شرافت باید باشه نه در ارز کنم تهمت و افتراو و غیره بیان در تحهد باید داشته باشه نه بیان بیتحهدی که جامعه رو تحریک بکنه و بخواهد زمینهای های انقلابی و رشد فرهنگی و آزادی انسان ساز در جامعه اونا رو همه رو از بین ببره با یک سلسله مطالب دروغ اینا. اینجاست که مرز تعیم میشه کردیم. ما در اون موقع او رو یک آدمی میدیدیم که به طور قلابی خودش رو در انقلابی اون زده. و هیچ شباهتی به انقلابیون مذهبی نداره چپ هم که نیست بنابراین فقط با هیله جازد خودشون تو و بنابراین یک آدم ریاکاره اصولا کلا میشه گفتش که رسانه ها و جامعه روشن فکری اینطوری میدیدش هنوز یک ماه از انقلاب نگذشته بحث اجباری شدن هجاب مطرح می شود. زنان مخالف هجاب اجباری به مناسبت روز جهانی زن به خیابان می آیند. به تلویزیون با عنوان یکی از نخستین نهادهای های مروژ هجاب هدف قرار می و Euh, on avait à peu près 10 ou 15 mille femmes, mais ils ont rien dit à la télé. Monsieur Tadé, il ne, elle ne permet pas. Une femme, c'est un tout. La mère, si vous voulez, euh, une femme, c'est à la fois un travailleur, éducatrice et un président, une présidente, si vous voulez. On a euh, un député. droit exactement صادق با زنها از موزه برابر برخورد می کرد چه زن غربی چه زن ایرانی و واقعا اینجوری بود یک بار که در مورد هجاب ازش پرسیدم گفت بالاخره یه موقع برداشته میشه ولی الان باید احتیاط کنیم ولی ارتباط خودش با یک دوست زن واقعاً با یک دوست مرد فرقی نداشت. آدم ای نبود. برداشت شخصی من این بود که داشت یه چیزایی را رعایت میکرد. بدون که خودش خیلی باور داشته باشه و تلاش میکرد به یک ای برسه ولی نمیتونست برسه برای همین تناقضات میزد بیرون در واقع. در وقتی ما رفتیم توی دفتر کارش و بریم اون صاحبه مثلا خانم مونشیش اولین کسی بود که غربوت اینو رعایت کنه ولی اون نوع رعایت کردنش هم خودش تمام این قید و باور نداشتن و گیر کردن و رعایت کردنی که مقام مسئول و اینا رو توی همون لباس پوشتن خانم مونشیش میدیدید. یک زن مسلمان یک خوهر مسلمان نشان داد که اگر در این مبارزه شرکت نمیکرد. محال بود که این انقلاب پیروز بشود قردزاده میخواهد جریانهای مختلف سیاسی اجتماعی را راضی نگه دارد نتیجه که سیلی از انتقادات از هر طرف علیه سرازیر میشود در این دورانی که جنگ قدرت در جریان بود مدام سعی می کرد موازنه قوار رو در نظر بگیره از یک طرف برای اینکه موقعیتش رو حفظ کنه باید نشون می داد انقلابی مسلمانه و از طرف دیگه سعی می کرد فضا رو به یک جهت پیشروتر به سمت یک جمهوری دموقراتیک تر بده و مدام در تلاش بود که این دو کار رو با هم انجام بده but he was trying to balance that all the time. میگفتش که آ آخوند حرف میزنه بعد بره توی رادیو حرف میزنه اینا رو راستون نادین توی تلویزیون اینا چندین بار من اصلا نشیدم که میگفت ''The میگفتش که از خون جوانان وطن میگن لاله‌دمیده میگفت لاله‌چی چی از خون جوانان وطن ملا دمیده کنایه از اینکه روحانیون اومدن دارن همه کارا رو میگیرم. خیلی با احترام همیشه از آیت الله خمینی صحبت می‌کرد ولی من یادم چند بار چند تا پیشنهاد مطرح شد بعد یک کدوم از اون اعضای تلویزیون گفتش که آقا خوشش نمیاد از این کار. یهو این براش افتاد که خب آقا بیخود کرده اون چه میدونه رادیو تلویزیون چیه که بخواد تو این مساله دخالت بکنه. که بقیه همه ساکت شده که این چطوری این راجب او اون گینسو صحبت میکنین همون اول انقلاب تاوذی مصاحبه کردیم و من با همسرم رفتیم پیششون داشتیم مصاحبه میکردیم که صدای تیراندازی اومد ظاهرا جولای صدا و سیمای دعوای شده بود تیراندازی هم که دیگه تیر رایگان بود یعنی تو هوا ترشیلیک میکردن دیگه ساده اصلا براش مهم نبود گفت بشین موزیر مصاحب کنیم که اگه تیر سرمون نهوره مثلا بعد دروشکش منو همسرم و این زیر میز صحبت می‌کردیم داشت صحبت میکرد و اینو آره به خودش فکرش و رسید به این چیز که گفت که من تخصصم مبارزه با رژیم هاست گفتم یعنی اگر این رژیم هم یعنی اون حکومت اسلامی هم یک کاری بکنه که ناخوشایند باشه اون وقت چی گفت من که به شما گفتم من تخصصم مبارزه با رژیم هاست خیلی زمان کوتاهی نگذاشت معلوم شد که اینطوریه واقعا یادم هست ساده قدبزاده روی موزه خودش پافشاری کرد که بازرگان انقلابی نیست و گفت من فقط نوکر دو نفرم که جیگر دارن و دستش هم داد یکی آی خومینی، یکی آی دیدم که ایشون رو به حیات تلویزیون گشت به در ورودی استاده و شونه هاش داره تکون میکره و گریه میکنه. من سلام کردم و برگشت من یه نگاهی کرد و آمد منو در گرفت سرش گذرش ششونی من و های های گریه میکرد گفتم چی شده؟ گفتش که طالقانی مرد طالقانی صدی بود در مقابل آخوند ها و ما بازی رو باختیم بخت. وقتی طالقانی مرد ماجرا از نظر صادق فقط مرگ طالقانی نبود این نبود که یک روحانی بانفوز که طرفتار اسلامی به مراتب مترقی تر بود از دست رفته بود مرگش برای ایران فقدان عظیمی بود خود انقلاب بود که داشت از دست می رفت. center of uh, the espionage not only in this country or in other countries, it was a center of uh, I mean, ordering the Iranian government to do uh, what to do and um, what not to do. When the issue of the attack of the United States of America, the radio and television, well, at night and night, the issues of the United States of America and the بازرگان یزدی، با برژنسکی در الجزایر پخش میکرد. ما از دولت اصلا انتظار ها که با مخ کارت برژنسکی بره مصاحبه کنه. هزیفه دولاره بزرگو که بزرگو پشتیبانی بزرگو بکنه. حالا ما تصمیت ها سکوت کرده. شما ممکن نظرتون رو بفرمایید در مورد اشغال سفارت آمریکا و وسیل دانشتور. ولی من فکر میکنم بچه ها همه جوانای های انقلابی ما کار خوبی میکنند به نظر من باید اینا رو واقعا نگه دارن تا زمانی که اونها شاه رو برگردونن به ایران من وزیر دارایی شدم و سرپرست وزارت خارجه پذیروفت همین برای حل مسئله سرپرست و مزارت باشه وقتی آقای بانیسد من رو فرستاد به نیویورک. من در نیویورک متوجه شدم اولیم چیز که عملا اختیار این امر به کردنش از دست دیپلمات ها و سیاستمداران خارج شده کسانی به خصوص با در دست داشتن رسانه ها هم در ایران و در در ایالات متحده آمریکا درست خلاف این مسیر عمل میکردن تمام کوشش من در اون زمان وارد از این بود که به تهران بفهمانم که بنابراین نوع خبری که رادیو تلویزیون ما پخش میکنه و تمام تلویزیون های خارج هم برای پخش کردن خبرشون از اتاق ایمپکس رادیو تلویزیون ایران استفاده میکردن پس مدیریت کردن نحوه تصویر تأثیر تعیین کننده داره در محل بحران آقای بنیسد این مسئله کاملا وینوان وزیر اون رو خارجه میتونست هر جایی مراجعه میکرد قدرده درست اکس ا وزارت خارجه برای حل بحران پیشنهاد می دهد اگر آمریکا تعهد کند در امور ایران دخالت نکند و کمک کند اموال ایران را برگرداند ایران هم گروگان‌ها را آزاد می کند. به نظر می رسد همه موافقند قرار می شود شورای امنیت به تقاضای ایران جلسه بگذارد من درم آماده می شودم برم اونجا ساعت دو بعد از ظهر رادیو. خیش کرد که نه ایران دو شورای امنیت شرکت نمی کنه و آقای قوززاده هم گفته بود کسی از اینه ایران به امریکا نمی روید اتغاظای تشکیل شورای انقلاب کردم و اونجا من گفتم به اینکه خب شما که قرار بود بیستید که نیستادید آقا یا نه ازای اما این آش آقای قوززاده شما پختین این کارها رو شما کردی لطف الموده خود تو شما تصدی کنید به زراد من سپا می‌کنم اتجاده برای حل مسئله گرگانگیری تا زمانی که خودش وزیر امور خارجه شد موانه زیاد کرد خودش که وزیر امور خارجه شد مواجب و مشکلات و موانه نیگه شد بعد از اینکه وزیر خارجه شد اصرار زیاد من هم دیگر رو دیدیم و گفت من, من از عزت خارجی هیچ چی نمیدونم این از خارج اومده بودن و چند نفر از وزارت و ریاست جمهوری هم نمیخواستن بدون اینکه یک روز تو اون روشون کار کرده باشن این هم در مورد آقای بنی صادق بود هم در مورد آقای حبیبی هم در مورد آقای قدس هم در مورد آقای صادق تپاتویی طبع تمام اون کسایی که کاندیدا بودن برای ریاست جمهوری در این ایام ارتباط مستقیم قوتزاده با آیت الله خمینی بسیار محدود شده. خمینی به خاطر بیماری قلبی از معرکه فاصله گرفته و پسرش احمد مأموریت‌هاش را به دولت مردان منتقل می‌کند. قربزاده هم در نبود دولت واحد و بلا تکلیفی شورای انقلاب سیاست‌های خود را پیش می‌برد. او به عنوان وزیر خارجه جلوی دوربین تلویزیون با خبرنگارهای های خارجی حرف میزنه. بایدم انقلابی به نظر بیان. در این حال تلاش میکنه یه راهی برای خروج از این بمبست پیدا کنه و اگرگان ها رو آزاد کنه. چون هر یک روزی که بیشتر در سفارت میموندن قدرت تندروها بیشتر میشد of 149 American هستند are important, we realize it, but our sentiment is important as well. So, turn the show back and let's finish with this once and for a while. I was in Washington. I was in this moment when Mr. Qudsadeh wanted to go to Iran's army of Iran. من تا در همون موقع من به این نتیجه رسیدم که واقعا در ایران اقل در رابطه با مسئله گروگانگیری کسی قدرتی جز آقای خمینی نداره ولی قطزاده در اون موقع متقن بود که خمینی هم می‌پذیره او همیشه معتقد بود که آخوندهای دیگه خمینی رو فریب میدن و به بازی میگیرن خمینی به هیچ وجه بازیچهی دست کسی نبود. او خودش بازیگردان اصلی بود. همیشه اینطور بود. و من در این باره با صادق زیاد بحث میکردم. میشد دید که نفع انقلابیون در اینه که مسئله حل نشه. این ماجرا انقلاب اسرامیل رو می میکرد. ایران با کشوری که خمینی بهش میگفت شیطان بزرگ سرشاخ شده بود. این ماجرا ایران رو در جهان مطرح میکرد. اونم وسیع. قطبصادی خیلی خوب درک کرده بود که این گروگانگیری چه فاجعه‌ای برای موقعیت ایران در روابط بین‌المللیه بین, بین استامگراهای تونرو و حزب توده ایران در رابطه با مسادگی گروگانگیری و به طور کلی ذدیتی با آمریکا و ذدیتی با غرب یک هماهنگی و همجهتی وجود داشت این دو گروه با هم دیگه همکاری میکردن بر زد نیروهای لبرال زده با هر دو طرف زدیت داشت <تصفح> اما که میگن که فلانی برای پاو چیز تشخصی خودش میره تو این اطلاعیه دیروز بود و که فلان کتک برای تبلیغات شخصی خودش میره چگونه باید آیا از این طرف میگه از اون طرف میگه شهر نمی کند که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بگوید که نمی ما چطور به شدت محکوم کنیم عربستان مرحوم قدس زاده جزو کسایی بود که خواستار بود که ها به دولت تحویل داده بشن و حال اینکه دانشجویان که در اون زمان پشتیبانان دیگری هم در داخل حاکمیت پیدا کرده بودند به این امر به هیچ وجه تن نمی البته این برخوردار روز به روز بین قدس‌زاده و دانشیان شدیدتر و شدیدتر شد. عملاً من این دانشيون رو خیلی قبلام گفتم. حالا میگه پیرو و خط امام نمیدون و همین صراحت به همین قاطعیت. و این اطلاعی آخرشون برای دوباره زنده شدنشون اون هم نخواهد شد در جامعه. چه بخوان حمله بکنم و توهین بکنه. عملاً همون توندروی از چپی رو که قدس‌زاده در دوران قبلی با بیزات بود و دانسیان در زمانی که قدوزاد خودش وزیران مخارجه بود، با او کردن و شدت پیدا کردن. قدوزاده آدم کسی نبود که به این سادگی تحت تأثیر دانسیان قرار بگیره بنابراین قدوزاده یک کارزار رسانهی رو شروع کرد و حرفی رو که در قبل بسیاری بهش اعتقاد داشتند در داخل خود حاکمیت که مسئله گیروگانگیری داره به زرر انقلاب ایران و ایران تمام میشه رو قدرزاده سریح و علنی بیان کرد صادق نقشه بسیار پررنگی بازی کرد که به قربی و به خصوص آمریکا ها بفهمونه که ایرانیا چرا احساس میکنن بهشون جفا شده و چرا قربی ها باید با کارهایی که در سالهای گذشته در ایران کردن حساب پس بدن. According to what law the United States has interfered in our affairs, have sent the spies here, if they can find any process of law to do all this justice, I am sure they are intelligent enough to find the process of law to return the shots. رابطش با تقریباً همه خبرنگار ها خیلی خوب بود حتی خبرنگار های آمریکایی هم در عین اینکه شاکی بودند، ازش خوششون می اومد خبرنگار های بهش میگفتن جی بزرگ خبرنگار های انگلیسی میگفتن قت به بزرگ یادمه وقتی وزیر خارجه شد یکی از همکاران ازش پرسید <laughs> آدم خوبیام با رسانه ها همینطور شوخ بود ضمن اینکه شخصیت محکمی داشت یک آدم انقلابی بود که همه عمرش رو وقف این راه کرده بود معصوم هم نبود همیشه بهش میگفتم میگفتم من دوستت دارم با اینکه یه جورای گانگستری حتی بدون اینکه حرف بزنه یه جور کاریزما داشت یه جور اعتماد به نفس قدش خیلی بلند بود و واقعا خوش‌خیافه بود براش خیلی مهم بود که همیشه آراسته باشه هر لحظه آماده باشه که با آدم ها دیدار کنه ناستش کتشربار و کرواتاش و من در کپنهاک براش انتخاب میکردم بعضی وقتا ازش انتقاد میکردن چون خیلی ها سروعز متفاوتی داشتن ازش انتقاد میکردن که لباسای قربی میپوشد بعضی وقتا رو به تلویزیون میگفتم به اون گیر ندین به من بگین تقصیر اون نیست بعضی از عرضش های ایرانی رو خوب میشناخت ایرانی هم بود اینجا هم ایرانی زندگی میکرد با مردم با افراد مختلف روابطش کلی ایران تصوری که وجود داره اما قدساده بدن جامعه ایرانی که زمان بعد از انقلاب وارد شده آشنایی زیادی باش نداشه ما حتی میگم تناسوب قدرت رو در داخل خود ایران، چه ایران دوره شاه چه ایران بعدی که شکل گرفته بود اشرافی ازش نداشت. بیرون کردن شاه هم. از امریکا یک پیروزی میدونیم و این امری که ما اولاً به دنیا ثابت کردیم که یک جانی بلفطره می ریسه به جایی که حتی عرباواش هم نمیتونه می دهش داریم بر این باور است که می شود شاه را از پاناما پس گرفت او فکر میکند اگر شاه دستگیر شود بحران گروگانگیری هم حل میشود. و شاید حساب دیرینه او با شاه تصویه خواهد شد you think that Mr. Khomeini... educated person. He could have planned all this, set up all the organization. One man alone could not have done it, this I know. The two main people in those days, at least uh, on the surface, were Yazdi and Ghat uh, Zadeh. was thrown out of Georgetown University because he was incapable of studying. And many people say that first he was a CIA agent and then a KGB agent. I believe that the big hit that hit himself was <laughs> the regret that he had in the case of the king. قوتزاده از دوست دیرینش کریستیان بورگه که وکیل بین‌المللی است میخواهد برای پرونده استرداد مدرک جمع کند. از یک تاجر و کارتاخکن آرژانتینی به نام هکتور ویلالون هم برای راضی کردن طرف پانامایی کمک می‌گیرد. به توصیه ویلالون، ایران برای تطمیع پاناما یک پیشنهاد نفتی مطرح می‌کند. کسی <تصفيق> با آقای زنگ زد گوشرو گزارش با خوشحالی و فردا شاه تو چنگ ماست گفتم چه جوری گفتم عمو شد الان خبر به من دادن حکم بازداشت شاه رو دادن الان و الان بازداشت میشه تقو نمیتونه بکنه عجب you are are saying he's not under arrest. Well that was uh, in the morning in Panama. I think he has been woken up with the news. Obviously. Or <laughs> with something else I don't know. Vers 7h du matin, j'étais à l'hôtel, une téléphone, il dit ça y est, je viens de recevoir. Saat 7:00 sub tu hotel budan behem zang zat general to تلفن کرده گفته شاه رو دستگیر کردن. <تصفيق> گفتم تا وقتی مطمئن نشدی اعلام نکن. گفت نمیتونم. میتینگ انتخاباتی دارم. I had to go to Meshet and at o'clock in the morning before my departure the declaration to be released when I the order to Here, این اتفاق در واقع حاصل یک سوء برداشت ساده است. قدزاده و رهبران پاناما بدون مترجم درست زبان هم را نمیفهمند. پانامایی ها به قدزاده 6 روز فرصت می دهند تا اسناد لازم را تحویل دهد میگویند به محض دریافت مدارک شاه را بازداشت می کنن. اما قدزاده ظاهراً به خاطر مشکل زبان و نارسایی خط تلفن پیش شرط دریافت مدارک را متوجه نمی شود مرحوم قدزاده به نوعی مسئله سرنوشت گروگانگیری و برگرداندن شاه رو بدل به توسنی کرده بود که برای کارزار انتخاباتی خودش اون رو توسن اصلی میدانست. قطبزاده قدبزاده همچنان که برای برگرداندن شاه و ختم گروگانگیری تلاش می کند، خوشبینانه وقت خود را برای ریاست جمهوری هم می آزماید. قدوزاده به نظر من آدمی بی اصولی نبود اینی که کاندیدای رئیس جمهوری شد به امانی سیاست مدار حقش بود کار خوبی هم کرد مبارزه انتخاباتیش هم کرد و شکست بود آقای بندیسد برنده شد به نظرم کمپین قوی نداشت آقای قدوزاده یه خورده عوامانم بعضیش عزیز شعاراشو انتخاب کرد مثل اینکه رای کربلنا رو باز میکنم من اگه رئیس جمهور بشم تعهد می کنم که تمام قدرت من رو خرض بدیم که انشاءالله راه ایران و کربلا و نجفم هم به تو رو خوبی درست بشه که زایین نجف و اشرف و کربلا بتوانند حتی برای آخر هفته شده اونجا برانه برگردن. صادق سالها از ایران دور بود. و لاهیجی بهش گفته بود که این ایران اون ایران زمانی که تو رفتی نیست تو اون ارتباطی رو که فکر می با مردم نداری یه مسئله دیگه این بود که صادق فارسی زمختی صحبت می مثل یک دیپلمات تحصیل کرده یا یک آخونده فسیح نبود مثل بازرگان نبود بیشتر مثل مردم کوچه بازار حرف میزد و ممکن بود کاملا زمخت به نظر بیاد خلاصه حرف زدنش به رئیس جمهور نمیخورد. زبان او مخلوطی از بازاری و ایاری اینا بود که من کردم که او واقعاً خیلی شبیه داشاکل هدایته یه یعنی نوع فداکاری ها و هست ولی از یه طرف دیگم یک نوع قلدوری و تکروی و ناسازگاری و اینکه دیگران ازش حساب ببرند اگر واقعا درست اگر خدای ما ازش اما محاسبه‌ای که قدس کرده بود برای آنچه اصل باردگرداندن شاه میتوانه برنده ریاست جمهوری باشه درست خلاف در اومد اشتباه نکنم تا صد هزار رعی هم برد این خودش دهنده این مسئله بود که بدنه جامعه ایران در آن زمان بسیار کمتر از بعضی بازی، از بازیگران بازی، سیاسی که مسابقه از چپ را اصف اصلی خودش میکرده بودند تندرو بود و محروم قدراده در اون پوچر سیاسی که بیکرد متاسفانه متوجه باقیات بین از یک سو و خود روند ذهنی رایدهندگان ایرانی نبود. بعد از شکست قدزاده در مقام وزیر خارجه همچنان در پی برگرداندن شاه و آزادی گروگان هاست. اوج این تلاش ها است که می میتوانست سرش را برباد دهد. مکان ملاقات آپارتمانی است در پاریس طرف ملاقات همیتون جوردن رئیس دفتر کاخ سفی رفتم سفارت دنبال ساده نشست تو ماشین چرخیدیم که مطمئن شیم کسی دنبالمون نمی کنه بردمش پیش ویلالون و خودم برگشتم شب دوباره رفتم دنبالش تنها باری که من قطف زاده رو دیدم در پاریس بود، در ملاقاتی برای آزاد کردن گروگان ها. مرد بسیار شسته رفته، شیک پوش، گرم و خوششهرهی بود. قبل از اون، امریکایی ها فقط با واسطه ها تماس داشتند و هرگز با هیچ ایرانی ارتباط نداشتند. او تنها گزینه ممکن بود. <laughs> It was the only game in town. So what what other choice was there? در خاطراتش که من در پاریس با قیافه مبدل با قززاده دیدار کردم کسی خبر داشت تو ایران نه بعدا خبر شد هرگز متأسفانه تگروی داشت I remember a lot of table یادمه در بسیاری از بحث های غیررسمی آدما ها می‌پرسیدن ماجرای این یارو چیه؟ واقعا آدم مهمیه یا خودش رو مهمتر از اونی که هست فرض می‌کنه؟ آیا واقعا فکر می‌کنه نسخه غیرمذهبیش از انقلاب ایران ممکنه هرگز به جایی برسه؟ ولی یادم نمیاد تو هیچ گفتگویی کسی گفته باشه طرف جدی نیست. او فکر میکرد قدپسادت فردی است که میتونه مؤثر باشه در اجرای توافقی که بین اینا و این صد درصد اشتباه بود هیچ کس نمیخواست همه افتخار حل بحران نصیب صادق بشه و تازه معلوم نیست که اگر گروگان ها آزاد شده بودن به نفع ساده تموم میشد یا به ضررش من ناظر بودم که چه تلاشی کرد که این موضوع حل بشه و وقتی شکست خورد واقعا براش دردآور بود و آخر گفت خمینی شکست کارتر در انتخابات رو نوعی موفقیت برای خودش و انقلاب ایران میدونه و هرگز این گروگان ها رو تا با بودن کارتر آزاد نمیکنه وقتی متوجه شدن قطبزاده نمیتونه اونطور که به همه قول داده بود مسئله را حل کنه دیگه اهمیتش را از دست داد و اون موقع بود که ارتباطات با الجزایر شروع شد. فروردین 59 قربزاده و بورگه پرونده استرداد شاه را تکمیل کردند. اما درست ساعتی قبل از پایان مهلت و تحویل مدارک شاه پاناما را به مقصد مصر ترک می‌کند. قدساته از روز اولی که وزیر خارجه شد یکی از هدفهای خودشو بهبود روابط با آشیه خلیج فارس گذار به همین دلیل به امارات رفت به همین دلیل به کویت رفت میخواست به عربستان و بقیه قطر و اینام سفر کن عراقی از این مسئله بسیار نارد آیت الله خمینی از آغاز انقلاب به شرایط سیاسی عراق و فشار بر شیعیان این کشور موترز بوده برورین 59 جنگ لفظی دو کشور اوج می‌گیرد. قربزاده زاده همسو با خمینی به تندی از حصر رهبران شیعه اراق انتقاد می‌کند. مصمم هستیم که این حکومت بعث عراقی رو برداریم. و دیگه هیچ شوخیان با این قضیه نخواهیم کرد. صدام حسین داره دستش باید برند. در کویت قرآن کردن یه تیم تروریستا آدم کشای صدام موقعی که داشت سوار ماشینش میشد جون رو در وزد خارج بره تیراندازی کرد سفر نسبتا موفقیت آمیز بود ان نظر این که دولت انقلاب حالا داره با جهان پیرامون ایران داره گفته بود دقوقه دیگر قوتزاده دخالت نظامی شوروی در افغانستان است. او در مقام وزیر خارجه ایران به شدت سیاست ابرقدرت شمالی را نقل می‌کند. یه روز با هم صحبت می‌کرد. چند روز بعد از مراسم خاکسپاری تیتو بود. تیم مراسم گرومیکو وزیر خارجه شوروی رو دیده بود. گرومیکو به صادق گفته بود فراموش نکنید که همسایه مهمی دارید. ما 2500 کیلومتر مرز مشترک با شما داریم و ما همیشه همینجا بودیم. صادق رابطه خوبی با روسان نداشت و شکی نیست که گرومیکو میخواست بهش هشدار بده. یه تهدید روزی نبود که شما روزنامه های حسم تو در نخونید و نسبت به قربزاده پرخاش و اتهام نباشه. من روزی متاسر خواهم شد که ببینم اینها از ما تعریف میکنند چه کاری کردم اون داستان افلاتون که میفتن احمق ازش تعریف میکند و که بهش گفتم من که زار زار گریه کردن چرا گریه میکنند تعریف میکنند من چه کاری کردم که این احمق را خوش آمده است حالا اگر اینها از آدم تعریف میکنن آدم باید دل سوخته بشه. دشمنی شدیدی با حزب توده داشت که این دشمنی بعد میگشت به دوران مصدق. قدزاده سقوط حکومت دکتر مصدق رو به عنوان یک فاجعه تاریخی بیش از هر چیز ناشی از رفتار حزب توده با حکومت دکتر مصدق دانست من بارها گفتم واقعا در رگ اینها خون روسی جریان داره. گلوبولاشون اوپراتی روسی میخوره. اینا یه ای هستن که تمام وجودشون روسی است. اگر بزرگترین توهین‌ها رو ایران بکنی هیچ ندارن. اگر به روسیه بگی بالا چشم روسی ابرو اینا ناراحت دشمنی حزب توده با ساده عجیب بود. چون قدرت‌سازه موزه بسیار تندیل شوروی گرفت. دی او موفق شد در کنفرانس کشورهای اسلامی در اسلام آباد قطنامهی در محکومیت حمله شوروی به افغانستان و دخالتهای آمریکا در ایران تصویب کنه همزمان و, و این باعث دشمنی هر دو طرف باهاش شد اوج دشمنی نامه شدید و لحن با آندری گرو میکوست. بیست مرداد 59 در پاسخ به گلایه وزارت خارجه شوروی، قربزاده این کشور را به دخالت در امور ایران متهم می‌کند. او علناً می‌گوید ارتش سرخ باید از افغانستان بیرون برود و یکی از کنسولگری‌های شوروی در ایران تعطیل شود. بعد از اینکه نام منتشر شد، یک هفته یا 10 روز بعد بود که من یه سفر به سوریه رفتم. عبدالحلیم خدام به من گفت که صادق دیوانه شده، نام چیه نوشته برو نمی‌گم. گفتم نقد کرد سیاست جمهوری ایران گفت این حکم ادامه خودت چه امضا کرده با این نائب زا کلیری نامش خب نمیدونم اونا همش چیزایی رو بر نمیتاونن رابطه پرتنش قطبزاده با همسایه شمالی تا پایان دوران وزارتش ادامه می یابد در هفته‌های آخر وزارت قطبزاده ناتوان از حل بحران گروگانگیری علنی و به شدت از ادامه این بحران و شرایط سیاسی کشور انتقاد می کند. بعد از بحران گروگانگیری اون خیلی جدی شد. اونقدر عوض شده بود که دیگه نمی اون مردی که 18 سال قبل دیده بودم نبود. اون موقع سرشار از امید و آرزو بود که همه چی قرار عالی بشه. ولی رویاش به کابستنگیل شد. دیگه امیدی در وجودش نماند. فاجعه شد تو چشماش دید. پاییز 59 محمد رجایی نخوست وزیر می شون. قربزاده از سمت وزیر خارجه کنار و کم کم به هاشیه می رود. دیگه واضح بود که جنگ گروه ها و دسته های مختلف جدیه. و صادق در اون باغ دموکراسی که تصور کرده بود نیست. وسط یک جنگل بود پر از حیوان درنده.